питання утеплення і зими зв'язана з загрозою нестачі енергоресурсів взимку, і потрібно роз'яснювати людям спосіб зменшення витрат і заміни одних ресурсів інших е, я вам відповім на це питання тому що дуже багато років тому я вже відповідав і е, сказав десь 10, 10 років тому до мене в руки потрапили е, господі знову от вечір вилітає дослідження потрапило дослідження там було десь два десятки істочників витрат тепла в будинку ну десь два десятки і мене це зацікавило так як я звик все аналізувати що я зробив я взяв і відсортував від найбільшого до найменшого по витратах в процентному відношенні від того, що є. Так, ось на першому місці. На першому місці. По витратах, знаєте, що ось тут було написано? Не здогадаєтесь ніколи. Чиста дисципліна. Тобто, більшість витрат, які б ви будинок не взяли, від того, наскільки в нас культура використання енергії. Якщо ви врубаєте опалення на максимум, на 30 градусів і відкриваєте вікна, ніяке утеплення вам не допоможе. Якщо ви, заходячи в будинок, відкриваєте двері, а потім на протязі півгодини туди-сюди бігаєте з відкритими дверима, Ніяке утеплення вам не допоможе. Якщо у вас на радіаторі нема елементарних регуляторів температури для того, щоб, щоб підтримувалася та температура, яка для вас комфортна. Оце все питання культури відношення до енергії, до, енергії, до її економії і так далі. Так це було на першому місці. А утеплення було десь ось тут під кінець тільки. От утеплення будинку було десь там, тільки десь там, тому що над ним є ще вентиляція. Коли ми дивимося сучасний будинок, в котор вже був утеплений по до допредпоследніх нормативів, так, то там вже не можна зробити будинок тепліше, якщо ви не встановлюєте промисову вентиляцію. Розумієте? І виходить, чому? Тому що для того, щоб працювала природня вентиляція, вона потребує енергії. Вона, їй потрібно це тепло в повітрі, для того, щоб була тяга, щоб воно все працювало. Там немає вентилятора. І КПД цієї вентиляції дуже низький, Дуже низка. низка. Ем, воно дуже маленьке КПД. Тому біз, без рекуперації, без промислової вентиляції, ви, ви вже вище якогось рівня не дойдете. Розумієте? Тому що, про що ви збираєтесь спілкуватися, коли зараз вже 6 вересня, коли вже вночі 4-5 градусів було от цієї ночі в Києві. Ну, під Києвом. 4-5 градусів тепла. Ще один-два тижні, і вже зима. Все, яке утеплення. Пізно. Про це треба було думати ще в ту зим, в зиму ту не в цю а в ту тому і якщо і говорити про утеплення і збереження енергії там і так далі тому подібне то так далі цифри є ще цифри наприклад якщо ви е, підтримуєте в будинку 22 градуси і знизите повітря до 20 ну на... Ви будете ходити не в трусах, а в спортивному одягі, да, там, в зручному, там, в носках, в капцях. То ви спокійненько до 20 градусів можете це понизити. А якщо ви, як європейці, ще одягнете шерстяні носочки, теплі брючки, якусь теплу кофтру, то ви спокійно до 18 це зможете опустити. Але... В цьому цікавість. А цікавість в тому, що якщо ми з вами будемо брати, наприклад, 100% енергії, котре нам потрібно на опалювання цього будинку, то ось тут буде вже 115%, а тут буде 130%. Зрозуміло? ось і виходить так що воно не прямо пропорційне розумієте і виходить так що якщо ви хочете зекономити гроші опускайте температуру до 18 градусів по Цельсію мінімум 30 грошей ви зекономите і вам не потрібно навіть утеплювати будинок достатньо вам буде одягти шерстяні носочки і цю зиму ви спокійненько пройдете. тим паче що спати треба при 18 градусів тоді Краще сон і ви краще будете відпочивати, про що ми будемо з вами далі диску... Господи, розмовляти <плес> на цю тему. Так, зрозуміло, хлопці, важкий день в мене сьогодні, дуже совітливий був.